to inne 2 minute de thilla youtube channel eke new episode ekak ekka ada man pata karanne yanne kohomada me video ekak effects dala filmora phone application ekken kohomada edit karanne kiyala iye mata video ekak danna baluna mage account කොහොමද යාලුවනේ අද? පොගලම නැතමකල තවෙලක් නැතම වෙලාව YouTube වීඩියෝ ආවම දැනයන් වීඩියෝ එකද මගේ channel subscribe කරනවා දැන්ම subscribe like කරන්න share කරන්න දැනයන් ස්නීමි ගොඩක් සීලක් නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා ඕගලන්ට මෙතනින් තදින් ඔබලා බලා ගන්නවත් පුළුවන් ඒකಲ್ಲ මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්න මම මම ක්ලික් කරන ගමන් මම ඕගලන්ට එතනින් මියුසික් ඇදන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ලඟ ඉස්තෝයිකේ මියුසික් dan <muchas> pulu ekala man methenin my music kiyana dana obewa my music kiyana oho langa music ekak ekala online music ekala methene youtube kiyana dana obewa methen songs wagatiyena egar ek ota kemathi song ekak download karannone man methen install natha to move ඒ කලා මෙතන ඕගලන්ට පේන වැති ඕගොලන්ට මෙතන ජෙස් කරන්න පුළුවන් ඒළ වොලිමුත් මෙතනින් වැඩි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලකි කට හඩේ එකත් වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ කලා ඒ කලා මෙතින් තමයි ඕගොල්ගේ කටහඳේ වොලිම් එක වැඩගන්න දෙසීවිටම වැඩි කරන්න පුළුව ඒක නෑ ඕගුල්ලන්ගේ බෙක්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් මේ වගේ අනිත් සයිස් විදිහට කරන්නත් පුළුවන් ඒක නෑ මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක කරනවා දැන් තමයි වීඩියෝ කඩ විලත ඉන්නේ. ඒක නಲ್ಲ මේ এফෙක්ස් ස්කිනතන මං ඔබුවා. ඒක න ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න නම් මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට දාලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මම එක ඩිලීට් කරගත්තා. එකල ඕගලන්ට ෆිල්ටර්ස් දාලා මෙන්න මේ වගේ හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කන්ටෙන්ට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කවර්ග ඉෆෙක්ට්ස් මෙන් තියලා මේ ඉෆෙක්ට් එක මං ආසම ඉෆෙක්ට් එක තමයි මේ. ඒකල లైక్ ఇన్ ఓగోలంటి జస్ట్ కన පුළුවා මම මේ කන්ටෙන්ට් ඕගලන්ට ගේන්නේ මෙන්න මේ ෆිල්ම් වල ඇප් එකකින් ඒක ඕගලන් YouTube නාලිකාවක් මෙත් ස්ටික්කර්ස් කියලා තියෙනවා ඒකට subscribe button එකක් තියෙනවා ඕගලන්ට පේනවාද මෙතන like button එක කොලට්ටිනෝ ම එක ලොච් චෙක් අවුට් බටන් එක තියෙනවා ඒක ලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකක් තියෙනවා ෆලෝවිං බටන් එකක් තියෙනවා බෙල් අයිකන් එකක් තියෙනවා ලයික් බටන් එකක් තියෙනවා ඒක ලෝලන්ඩ ඇනිමේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකට ඇනිමේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් එඩිට් කින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගලන්ට animation එකක් කරන්නත් පුළුවන්. good act animation තියනවා. මෙන්න මේ මේ විදියට වාගේ කැමතිම cool video එකක් විතරක් edit කරද්දී ඕගලන්ට content good quality video එකට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේකේ තව බලමු music තියෙන moment එකල එකල ඕගලන්ට නවත්තන්න පුළුවන් ඒ වොයිස් එක. ඒකල වොයිස් එකද ෆික්ස් උත් මේක තියෙන තමයි ඕගලන්ට කන්ටෙන්ට් හොඳම ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක ලැප්ටොප් එකෙත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් guys මෙතනින් වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්නත් දැන් subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමෙමු සුබලුතව දුක් වේවා හැමෝටම බලනවද එහෙනම් like එකක් දාන්න comment share එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ social application කරන Facebook කරා Instagram වල TikTok කර shear කරන පල්ලෙ හදන ලයික් බන්න කිසිම මුදලක් යන්නේ නැහැ ලයික් යා දාන්නේ නැ comment එකක් දාන්නේ නැ comment 10 15 20ක්